Kas olete märganud, et jõuselis käijad arvivad mingi proteiinipattoone ja proteiinipulbreid. Miks nad seda teevad? Kas see annab neile trenni jaoks lisajõudu? Või kas see ongi äkki üldse mingi topping, mingi ohtekime aine, mis muudab siin tavaliseks torsikuks? Mm -mm. Mis värk selle proteiiniga siis ikkagi on? Sellest tulebki selles videos juttu. Kõigepealt, proteiinid ehk valgud on üks neljast peamolekulide liigist. Teised on siis süsivesikud ja lipiidid, mida me oleme juba õppinud. Ja nukleinhapped, mida õpime edaspidi. Nii et proteiinid ei ole kindlasti mingi keelatud imeaine, vaid meie organismis täiesti hädavajalik koostisosa. Valgud on väga tähtsad, sest täidavad mitmid olulisi ülesanded meie organismis. Valgu ülesande määrab ära tema ehitus. Valkud ehitusest tuleb järgmine video. See kord aga vaatme, mis ülesanded valkudel täpsemalt on. Valkudel eristakse tavalised kuut peamist ülesanded, kõigepealt enzümaatinine ülesanne. Osa valke on sellised, mida nimetakse ensüümideks. Ensüümid reguleerivad peogeemiliste reaktsioonide kiirust. Nimelt tojuvad meie organismis pidevad mingid peogeemilised reaktsioonid. Näiteks mõnikord on glükoosi liiga palju, siis on vaja teha keemilise reaktsiooniga glükogeeniks. Ehk põhimõtteliselt energialatu hoiule panna. Kord on jälle seda energiat vaja, siis võetakse laost glükogeen ja muudetakse see glükoosiks mida rakud saavad kasutada energiane. Ja on vaja, et need reaktsioonid käiksid kiiresti. Noh, nagu normaalse nitiga, loeb kiirelt ära. Ei saa ju nii, et keha hakkab räägima, et vaidad nõppu, anna energiad ja siis ootad, et millal see energia tuleb. See pärast ongi en head. Nad aitavad neid reaktsiooni kiirendada mõnikord, kuni 10 aastmes 20 korda. Igal ensüümil on kindel ülesõne. Näiteks ensüüm laktaas lagundab laktoosi, ehk piimasuhkrut. Seda, kui ensüümile vastab konkreetne aine, nimetakse ka luk võtme mudeliks. Kus ensüüm on nagu luk ja aine, mida ta muudab, on nagu võti. Ehk iga aine sobitab ainult kindla ensüümiga. Järgmine on valkudel kaitsülesane. Võibolla olete kuunud, kui jääme haigeks ja meie keha ründavad haigustekitajad, aktiveeruvad meie organismis antikehad, mis asuvad võitlusse haigustekitajate vastu. Antikehad polegi midagi muud kui valgud. Valgud võivad kaitsta keha ka väljas poolt. Näiteks... Imetete organismides moodustavad karvad, kabead, küüned, sõrad. Ja nii edasi, sellisest valgust nagu keratin. Karvad kaitsevad maha jahtumise eest, annavad kaitse värvuse ja kaitsevad nahka vigastuste eest. Küüned aitavad ennast kaitsta rünnakukorral või põgeneda puuotsa. Valkudel on ka transporti ülesanne. Näiteks hemoglobiin, mis on ka tegelikult valk, transportid meie organismis hapniku. Paljud valgude ensüümid omavad ka regulatoorset ülesannet. See tähendab, et reguleerivad midagi, timmivad, et kõik oleks täpselt paigas. Näiteks selline valk nagu insuliin on vajalik, et reguleerida taset. Kui keha insuliini üldse ei tooda või ei tooda piisavalt, siis on tase liiat kõrge. See mõju plaastavad nii neerudele kui ka silmadele. Sellist haigust nimetatakse diabeediks. Ka erinevad hormoonid on tegelikult valgud, näiteks kasvuhormoon. Juba nimi ütleb, mida see hormoon reguleerib. Kui seda on palju, on oht, et saatume en peasa teiste higiste heeglastega korvi alla rüseleva. Kui kasvuhormooni on vähe, siis võib tekkeda meil suurepärane võimalus ka täiskasvanuna lapsepiletiga üritusele sisse pääseda Jäi! Aga enamasti on meie organismis kasvuormoonid täpselt paras jagu. Lisaks on meie rakumembraanist tohutud palju erinevad retseptorvalke, mis on ka üllatus-üllatus-valgud. Need toimud nii, mingi aine saatub rakkumembraani juurde, seostab retseptorvalguga ja see peale retseptorvalk on aaa, see aine, okei, okay, ma tunnen ära selle. Muudab enda kuju, vastavad ja saadab rakku sisse. Tead, et see aine tuli. Selle tulemusena raku sees ülitatakse mingi geen sisse või välja. Näiteks, retseptorvalkude abilt tunnevad su keharakud ära, kui su veres on liiga palju glikoosiv ja aktiveerivad pankrase rakkude geene, mille tulemuse hakatakse rakkusünteesima insuliini. Aga kui veresuhkur läheb liiga madalaks, siis tunnevad retseptorvalkud ära ka selle, Ning ütlevad, kuule, e insuliini tootav geem, ja vaid nüüd, rohkem pole vaja. Ja geen lülitub välja, insuline ei tule rohkem ja veresuhkur hakkab tõusma. Meie kehad on imelised. Ja lõpuks jõuame siis selle juurde, miks jõuksi tüübid proteiinisegusi tarvi on. Siin tulevad mängu kaks valkud ülesaned, ehituslik ja energeetiline. Valkude ehituse ülesõnne tähendab seda, et nad on meie organismi nii öelda ehitusmaterjal. Ja selleks, et ehitada iluseid kumeraid lihaseid, on vaja palju ehitusmaterjali. Kui teed jõusalist trenni, siis tekivad lihastese mikrorebendid ja lihaste parandamiseks saadab kasvuormoon signaali, et lihased on katki ja nüüd tuleb parandada neid. Ja parandamisel kasutatakse ehitusmaterina valkudes olevad aminohapeid. Seepärast tarbivad ka paljud jõusali härjad proteiinisegu, et kiirendada oma lihaste taastumist ja kasvu. Aga äkki kasutakse proteiinisegu see pärast ka, et saada trenni tegemiseks jõudu, energiat. Põhimõtteliselt valkud on tõesti ka energeetiline ülesanne, ehk neist saab ka energiat. 1 grammi valgu lagunemisel tekib sama palju energiad kui ka 1 grammi süsivesikute lagunemisel. Aga valke kasutatakse energia eesmärg ainult viimases hädas, kui ollakse tükka aega näljas ning süsivesikud ja lipiidid on ära kasutatud. Miks siis viimases hädas, te küsite? No esiteks, valgud on ju meie organismi ehituskivid ja kui me hakkame neid lagundama, siis sisuliselt lammutame juba oma organismi. Ja noh, lisaks te ei, ei taha haiseda nagu lagunev fraibe. sest valkude lagunemisel erituvad väga ebameeldiva lõhnaga lämmastiku ühendid. Nii, et kehal on otstarbekam energia saamisel kasutada süsivesikuid ja lipiide, mitte valke. Kokkuvõtteks, valkudel on meie organismis mitu olulist ülesannet. Enzymaatiline ülesanne, ehk osa valke on ensüümid, mis aitavad kiirendada peogeemilise reaktsioone. Kaitseülesane, ehk osa valke kaitsevad meie organismi haigustekitajate või väliskeskonna eest. Samuti transportised valgud erinevad ained nagu hapniku ja rasv lahustavad vitamiini. Regulatoorne ülesanne, ehk sellised valgud nagu insulin või hormoonid reguleerivad meie ainevahetust. Ehituslik ülesanne, ehk meie keha on suuresti ehitatud valkudest. Energeetiline ülesanne, ehk valkudest saab energiad, aga ainult viimases hädas. Aitäh vaatamast! Kui see video sulle meeldis ja tahad sellised rohkem näha, siis vajuta telli, otsi videoõps. Üles Facebookis, Instagramis, räägi meist kindlasti oma sõpradele, sugulastele, tuttavatele. Anna meile kindlasti kommentaaris teada, kui video tekitas küsimusi või mõteid. Ole mõnus ja elame veel!